«Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших». «Богородиця діво, радуйся, благодатна Ямарія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса